Boas son o aquel e hoxe vou vos dar un par de consellos para sacarlle o maior partido á vosa canle de YouTube YouTube é unha plataforma de vídeos O lugar onde subes as túas creacións e onde quedan á disposición de todo aquel que queira velas Pero para que a xente acceda ao vosso contido é necesario que vós, YouTubeiras e YouTubeiros publiquedes e promocionedes o vosso contido noutras redes sociais Así conseguiremos chegar ao maior número de visitantes posible Queredes saber máis? Adiante. Todas as redes sociais son necesarias para promocionar a nosa calle. Mas cada unha delas é moi diferente ao resto. A que non utilizade do mesmo xeito o Instagram, Twitter ou Facebook. Pois iso, que cada unha ten a súa lei non escritas e... Vaiamos por partes Youtube Youtube, como xa vos dixen, é a plataforma onde ides ter os vosos vídeos Con toda unha plataforma onde podemos interactuar co o resto da xente Así que, suscribídevos a cales que vos interesen A outras youtubeiras, a xente que admirades De todo, comentade, dade gustames, así ao interactuar con outra xente e des conseguir que persoas que estén interesadas no vosso contido acceda a él. Facebook Facebook é a rede social con maior audiencia. Poñer os vosos vídeos en Facebook é imprescindible para chegar á xente. Podedes facelo desde o vosso perfil persoal, pero, ollo, debedes poner as vosas publicacións en modo público para que outra xente poda compartilas. Outra opción é crearvos unha páxina de Facebook Así todo o mundo que lle interese vos o contido Pode darle a e ver todos os pasos que dades O que si sí, tens que conseguir unha estética propia Unha imaxe característica Así que aproveita o teu símbolo máis distintivo Que eres ti e a tua imaxe Fai unha sesión de fotos orixinal Ou créate unha foto de portada Un dibuxo para o teu perfil Algo que te caracterize Ollo, agora ven o salseo ¿Sabedes que facebook e youtube están en guerra vamos que hay un conflicto entre las dos plataformas por este motivo podéis suponer que a facebook no le gusta demasiado publicar os vosos vídeos de youtube vamos que cuando facebook ve que está des un enlace que vaya a youtube lo que vais a hacer es darle menos relevancia como podemos evitar isto un poco pues acompañando esa ligazón pues de una imagen o de un vídeo curto pueder un tráiler do vídeo un gif O que se vos ocorra Isto, acompañádelo dun texto claro e conciso E xa estaría Twitter Twitter é unha plataforma de mensaxes curtas Por sorte, a propia páxina recorta as ligazóns Entón ainda che queda espazo para escribir De novo, tens que loitar por a túa estética original e chamativa E cando vayas a publicar o teu vídeo Recorda acompañálo dunha imaxe ou dun pequeno vídeo subida a esa plataforma Tambén podes facer memes ou GIF ou o que sexa para que así as vosas seguidoras compartan máis facilmente. Tamén podedes usar os hashtags para que xente interesada nese tema atope os vosos vídeos, sobre todo cando estades falando de algo de moda en Twitter. Instagram. Esta é a rede social máis complicada para as youtubeiras, xa que só podes puñar ligazón na biografía polo menos hasta que teñas un bo puñado de seguidores, que hois a todos se chega. Pero vamos, que esta rede social está genial para avisar de que subisteis vídeo para contar as vosas historietas nas historias ou que vayades vendo. Debedes usar estas redes sociais para chegar o máis lonxe posible como youtubeiras. Publicade contido relacionado con vosos vídeos, con outras youtubeiras, con memes, gifs, cousas de moda, chistes... E ollo, debedes atender sempre a hora de publicación, porque obviamente non vai ser o mesmo publicar ás 8 da tarde a 12 da noite As horas de maior audiencia acostuman a ser a primeira hora da tarde ou a última hora da tarde Pero vamos, que para saber as vosas mellores horas de publicacións o mellor que pode facer é ir experimentando e mirar as analíticas tanto de Youtube como de Facebook Así que, Youtubeiras e Youtubeiros poñedemos a facer perfiles en todas as redes sociais e a publicar, e a crear memes e a crear todo o que se vos ocorra Ya estarás un pasiño mais preto de ser o influencer que sempre soñaches. Espero que vos vale de algo este vídeo e ánimo.